السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شقه للايجار في الشير زايد حي ستاشر موقع مميز جدا عندي بيفل هاند شقه لسه تشطيب جديد عندنا بلكونه مميزه على الشارع الشقه مساحة 220 متر تفاصيل كلها كاملة عطلوها أسفل الفيديو. موقع. مميز. دي مساحة الريسبشن معانا. دور تالت واقسانسير. شقة زبها. ان هي على الشارع الرئيسي. طبعا المونتان شقة لسه ما سكنتش خالص. في عندنا هنا مستويين أول حاجة بتقابلنا حمام الضيوف ميزة حتي طرقة التوزيع واسعة الأرضية بتاعتنا معمولة بورسلين عندنا مطبخ راكب في البوتاجاز والسخان الغاز داخل بعد كده بنلاقي اول غرفه على يدنا اليمين ميزه ان مساحه الاوض كبيره بالله عندنا الحمام بعد كده اللي بيخدم الغرفتين وفي البانيه الغاز بردك موجود فيه بعد كده بنلاقي الغرفه الثانيه ميزه ان الغرف عندنا مش مجروحه ونورة بعد كده عندنا الغرفه الرئيسيه دي غرفه ماستر بالحمام يبقى عندنا كده الإجمالي ثلاثة حمام وعندنا برضك سخان موجود هنا ودي دي مساحة الغرفة اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر نقدر نوصل على البرادة من الناس اتمنى يكون الفيديو عجبكم تزوروا مننا المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته